سطامي اللي نورت بحياتي أهلا هلا يا مرحبا بك وسللي عقب انتظار جيتني يا غناتي يا فرحتي جعلك إمام المصلين يا فرحتي جعلك إمام المصلين سطامي اللي يا فرحتي جعلك إمام المصلي الله, الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحتي أبوكي اليوم تسوى ملا يا, هي يا عم وخال للشدايد معدين يا عمامك اهل المرجله والوفاتي كلهم من قروم الرجال الشديدي وما قيل فيهم غير علم ثباتي من خلقه الدنيا رجال عتيين او اذكر خوارك في زمان الشتاتي ال سحمي اللي بالم من ويلهم يشرب من الغبن كاسين معرفة الجد انساسك يواتي الطيبين من العرب والسلاطين، حماك ربي يا جنيني لذاتي، هو افرح بشوفك قايدين بالميادين الصدامي اللي نورت بحياتي، أهلاً هلا يا مرحبا بك وسهلين، عقب يا فرحتي جعلك امام المصلي، الله الله عطاني فرحتي يا غلاتي، وفرحة ابوك اليوم تسوى ملايين، ابوك الشيخ المجد عز وسماتي، هادي عريب المجد نسل الميامي، أو تضاهي البدر باحلى صفاتي يا عم وخال للشدايد معدي يا عمامك أهل المرجلة هو الوفادي كل أم نقروم الرجال الشديدين يا قيل فيهم غير علم ثباتي، من خلقة الدنيا رجال عتيين أو اذكر خوارك في زمان الشتاتي آل سحمي اللي رح بنشوفك قايدين بالميادين